Чудові новини у цей сонячний день. Вчора 6 травня Україна повернула 45 захисників Азовсталі. Це 42 захисника та 3 захисниці. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя на Азовсталі. Також є там воїн, котрий до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян два роки, куди потрапив під час Широкінської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу з початку війни знову потрапив у полон. За них Україна віддала трьох російських пілотів. Вітаємо вдома, герої слава Україні! Та я я. Йорка, привіт, привіт.